Hai assalamualaikum Selamat sejahtera, kembali bersama saya Nisakir dan untuk mingguan aman sekali ini kami bawakan anda kemas kini menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Minggu ini kita mulakan dengan berita pelancaran peranti flagship terbaru daripada Xiaomi iaitu Xiaomi Mi 6. Ia didatangkan dengan chip Snapdragon 835, memori 6GB RAM dan binaan skrin melengkung berasaskan kaca. Ia juga menawarkan penggunaan dwi kamera 12 megapiksel dengan sokongan zoom optikal dan bakal ditawarkan pada harga sekitar rm ringgit, Bercakap mengenai Xiaomi, mereka telah mula menawarkan Xiaomi Redmi 4X untuk pasaran tempatan yang mana kini boleh didapati pada harga rm ringgit. Minggu ini pihak ZTE telah mengemas kini telefon Axon 7 mereka dengan pengenalan Axon 7S dan 7 Max yang kini membawakan chip Snapdragon 821 dan penggunaan duit kamera. Ia juga didatangkan dengan rekaan pembesar suara yang lebih kemas selain menawarkan kapasiti bateri setinggi 4 100mAh. Pihak Acer pula memperkenalkan siri Chromebook baru mereka menerusi Chromebook 14, Acer Chromebook R11 dan Acer Chromebook 11 yang direka untuk kegunaan pendidikan dan perniagaan di Malaysia. Sementara itu, Blue yang terkenal dengan penghasilan peranti berharga rendah untuk pasaran Amerika Syarikat, kini telah memasuki pasaran Malaysia secara rasmi dengan membawa 10 telefon pintar baru berasaskan Android. Minggu ini pihak Huawei telah mula menjual Huawei Nova Lite dengan chip high silikon Kirin 655, memori 3GB RAM dengan rekaan kaca dan menawarkan harga sekitar RM999. Mereka juga menawarkan pilihan warna Sakura Pink untuk Honor 8 yang kini boleh didapati pada harga RM1,899 untuk versi 4GB RAM dan storan dalaman 64GB Bagi yang ingin mendapatkan HTC U Ultra, harga jualannya kini telah dikurangkan sebanyak RM400 sekaligus membawa harga jualan RM2,599 Bagi pengguna yang telah membeli peranti ini pada harga asal, anda berpeluang untuk mendapatkan aksesori seperti re-camera dan produk premium edisi terhad yang mana boleh dituntut melalui halaman HTC Malaysia Facebook pada acara Facebook F8 telah melancarkan Facebook Spaces dalam bentuk beta iaitu platform media sosial yang direka dengan penggunaan realiti maya. Mereka turut mengumumkan fokus terhadap arena augmented reality melalui pengenalan kamera effects platform untuk pembangunan kesan khas AR pada aplikasi kamera Facebook. Selain daripada itu, mereka juga membangunkan teknologi menaik menggunakan gelombang otak bagi memudahkan golongan OKU untuk memasukkan input teks dengan lebih pantas. Agak menarik, pada minggu ini Apple telah menawarkan aplikasi iWork, GarageBand dan iMovie secara percuma untuk semua pengguna setelah dihadkan untuk setiap pembelian peranti baru Apple sahaja pada sebelum ini. Selain Apple, Blizzard turut menawarkan permainan asal StarCraft secara percuma yang mana boleh dimuat turun untuk platform Windows dan juga Mac. Minggu ini akhirnya TM telah menawarkan pelan Unify Lite yang menawarkan langganan berharga RM129 untuk kelajuan 10 Mbps. Bagi pengguna yang ingin Inginkan fungsi panggilan, plan Unify Lite rm ringgit turut ditawarkan dengan penawaran 600 minit panggilan percuma. Sebelum menutup tirai mingguan aman seminggu ini, pihak Instagram kini telah membolehkan anda menyusun gambar yang disimpan mengikut koleksi tersendiri melalui perkenalan fungsi Safe Collection. Selain itu, Instagram juga memperkenalkan sokongan offline untuk Android dengan menyimpan aktiviti seperti like, komen dan proses memuat naik gambar pada aplikasi dan melaksanakannya apabila pengguna berhubung ke internet.